Ви бачите, яка ситуація у нас. Мої роти вивели на Вона зараз знаходиться і готується до умови з дій. 4 бригада оперативного призначення, в якій батальйон знаходиться, і моя рота, надалі виконує захищати всі поставлені додатчі під бахмутом. Ситуація там дуже напружена. Хлопці постійно сидять мінометними обстрілями, ворог. застосовує цей жукавський метод, її вогневий вау, використовують наявні живі живі сили які в є за день там було відбито більше шести атак тільки однієї позиції тобто хлопці постійно під нинаметкою постійно виїжджає танк один він вже просто задовбав їх і постійно вистрілює повністю ОСБ комплект ворог масово атакує позиції тобто там ситуація дуже запружена хлопці сидять і погода така то Клякать, то наберзає, тобто вночі вона скликається до мінусових температур. Дуже напружено, дуже важко. В складних умовах працюють хлопці. І на даний момент там перемалюється величезна кількість орди, а і стратегічно на даний момент для нас так. Ми втрачаємо наші побратимів. Так, є важко поранені хлопці. Це дуже знаєте, для нас це важко. Але при цьому знищується регулярна систематична, і та кількість за останні за останні декілька днів відбитих ворожих атак вона просто, просто величезна. Таке не було ну не за останні по тижні. Ворог масово хоч, хоче, хоче постановити перемогу, і він пробує закріпитися. Але так, як більшість будівлі на Східному напрямку, саме там, де приватний сектор, уже зруйнована, ворог просто не може закріпитися. Ворог постійно отримує по зубам, постійно працюють наші артилерісти, і цим самим ми не будемо ворогу закріпитися. Найближчим часом очікуємо від наших західних партнерів, все ж таки, нормального озброєння, нормальної техніки, щоб ми могли здійснити... Прекрасні контрнаступенні Зараз для цього готується наша бригада четверта оперативного призначення, і Спартан, і всі інші, які будуть відпорювати наші території. Женя, я перепрошую, трошки поганий зв'язок. Яке саме озброєння? Про Спартан так, ми почули? Так, озброєння чекаємо. Ну, ті ж самі, ту ж саму техніку, яку ви на нам обіцяли. Uh -huh. ті, а, ті, в, нам зараз дуже не вистачає обійної зброї, тобто не вистачає пострілів до артилерії, а, і радянського зразка, uh -huh. і того ж зразка НАТО, який вони нам передають. Тобто у нас є дефіцит, певний uh -huh. дефіцит а, і певні ліміти по пострілам до артилерійських, ну, uh -huh. артилерійських нарядів. Так би хотілося би більше... Танків, більше тобто важкого озброєння, так як важке озброєння, воно все ж таки допомагає і піхотинцям, і, і, і робити наступальні дії. Тому що йти сугубо, знаєте, таким методом, як, як іде Орда, ну ми не можемо. Я ціную наше керівництво, я знаю, що наше керівництво все ж таки не таке, як в Росії, і воно береже наших людей. Це неоднократно о, о, каже наш президент, що наші хлопці – це захисники і це алмази, яких треба берегти. А для того, щоб їх зберегти, нам потрібно все ж таки більше техніки, важкої техніки. Це тази типу Абрамса, Леопардів, які можуть допомогти в, в наступальних діях. Цього не вистачає.